Oj! Hej Göran Persson! Vad är tårta? Vi vill komma och jag kvala... Det en här tårtning nu, som du gör på den där säkra ringhåll. Inget tårta, men vi vill tala med dig Kom, om in. revolutionen i Sverige. Ja, på nätet. Just på panettet. Ja, nu satt jag kniven i aftonbrott här. Men jag förstår att det inte gick. Det var lite segt det där. tror det har ju varit faktiskt en tioårsrevolution på internet och de har hängt med hela tiden. Va, va, vad tycker du att, hur har internet förändrat världen? Alltså... alltså vi pratade om det här om dagen, jag och min hustru. Vi sa att de här skyltarna kom för en tio år sedan där det stod www och så någon slags adress. Jag tänkte gud vad folk är konstiga och stödiga. Skriva ut det där, det är ju ingen som använder. Men det gick väldigt fort. Och, eh, eh, idag är det ju vardag, vi är integrerat i arbetssätt, metoder, i fritid, eh, kultur. Och vi har bara sett början troligen, på någonting som kommer att hitta allt fler applikationer. Sätta tillämpa. Du har ju varit också varit uppe hos oss på Aftonbladet.se och chattat, en, åtminstone en gång. Vad har du för relation till, till Aftonbladet på nätet? Just nu så är det ju god, får jag säga. Men när jag, när jag, jag, jag märker en sak. Jag nöjer mig allt oftare med nätet och struntar i papperstidningen. tycker papperstidningen är klumpig och adderar ingenting. Tycker nätet är överlägset när det gäller att få en snabb överblick eh, går mycket fortare. Att med musen ta sig fram genom sidorna och välja ut det jag är intresserad av. Jag får en perfekt överblick över hela nyhetsläget på nätet och läser exakt det jag måste och vill läsa. Och jag gör det på mycket kort tid. Papperstidningen håller på att bli överflödig. Brukar du rösta på Dagens Fråga? Ja, det gör jag. Har du några personliga favoritsidor utom aftonblad.se förstås? Alltså sådana här mer underhållningssidor? Nej, det kan jag inte säga. Utan jag, den bästa sidan som jag har, som jag tycker kul att titta på, det är www.konsult.lrf.se. Alltså ldf-konsult-sidan. Där har man hela det svenska skolbruket, jordbruket och mycket fastigheter. Jag har på mig länge. Sen är eh, de här sökmotorerna naturligtvis, de är jättebra. Tack ska du ha Göran Persson. Och tårtan får jag säga. Och, eh, lycka till de kommande tio åren. Jag måste ju säga att om man jämför med er konkurrenter så är det ingen som har lyckats ta igen det avstånd som ni skaffade i början. Det tycker jag är förvånande. För att på något sätt borde det ha gått att kopiera i framgång. För aftoldagens hemsida är bäst.